Hai, hari ini kita akan membahas hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh portal komunitas DC Inside mengenai bintang yang paling dicurigai dalam skandal cinta. Hasilnya cukup mengejutkan. Sun Hong Min, pemain bola sepak terkenal yang bermain untuk Tottenham Hotspur di Liga Premier Inggeris telah dinobatkan sebagai bintang paling dicurigai dalam skandal cinta dengan 13% suara. Dia pernah dikaitkan dengan minah dari Girls Day, aktris Yoo so Seo Yang dan Jisoo dari Blackpain. Walaupun pihak Sun Hong Min membantah tuduhan tersebut, para peminat masih mempercayai kemungkinan hubungan asmara di antara mereka. Di tempat kedua, dengan 12% suara adalah aktris terkenal Song Haikyo. Setelah berpisah dengan Song Jong Ki yang ditemui dalam drama Descendants of the Sun dan bercerai setelah satu tahun lapan bulan, dia sering dikaitkan dengan aktor lelaki yang muncul bersama dalam karyanya. Baru-baru ini, dia dikaitkan dengan Pak Siong Hun yang berlakon bersama dalam drama The Glory. Di tempat ketiga, dengan 11% suara adalah Jenny dari grup idola Blackpink, dia sebelumnya telah menarik perhatian dengan skandal cinta bersama Kai dari EXO dan G-Dragon dari Big Bang. Baru-baru ini, dia kembali menjadi perhatian publik karena dituduh berkencan dengan V dari BTS setelah saksi mata melaporkan melihat mereka bersama di Jeju Island. Jennie tidak menyangkal tuduhan ini yang memicu spekulasi bahawa mereka mungkin mengakui hubungan tersebut. Selepas Sun Hong Min, Song Hai Kyo dan Jennie, bintang-bintang yang paling dicurigai dalam skandal cinta termasuk G-Dragon 7,793 suara dan Kang Dong Wen 7,734 suara yang mengikuti dengan perbezaan yang sangat kecil.